أحلى حفلة أسوي لك وأرقص لك وأغني لك فرحانين متونسين بحفلة محمد ملتمين أحلى حفلة أسوي لك وأرقص لك وأغني لك بعيد ميلاد محمد اليوم العب لعب وأحرق للدنيا وأقربها قلب ميلاد محمد محمد ردفان اليوم العب لعب واحرق للدنيا واقلبها قلب محمد ميلادك احلى من العرس يا عيد ميلادك احلى من العرس يا عيد ميلادك محمد ردفان حسين الخطيبي عيد ميلاد سعيد وعقبه لمئة عام اسمع اليوم هاي معي اسمع ام محمد الغالي بس نط طاح يا روما كنوا يا رب الفرحه يدور وخلي الباص اسمع اسمع ام محمد الغالي بس نط ضلعن انت ولجلك الجو يشتعل ام محمد القطيبي يا منور الحفل ضلعن انت ولجلك الجو يشتعل ام محمد القطيبي يا منور الحفل كل عام يا محمد حبك بالقلب اها uh -huh. امنور الدنيا يا محمد معزوف اشغل لك وافرح لك واهوس الحب مالي ساكن بالي امنور الدنيا يا محمد معزوف اشغل لي. هي لك وافرح لك واهوس محمد وجهك شكاكة وعيونك جمع فدوى الله شقد حلو تشلع <تصفيق> حتى عيوني يعيد <تصفيق> ميلادك لازك احلى من العرس <تصفيق> احلى من العرس يعيد في <تصفيق> لازك كل عم يا محمد حبك بالقلب